Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε Είσαστε έτοιμοι για ένα πολύ special βιντεάκι μόνο για σας Τι έχω εδώ Τσακ Έχουμε σήμερα ένα μινι διαγωνισμό Ένα challenge από την Πέψη Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έστειλε αυτά τα Α και Β, αυτά τα δύο κουτάκια αναψυκτικού, τι πρέπει να κάνουμε, τι θα κάνουμε. Όπως βλέπετε έχει δύο αναψυκτικά. Δεν το έχω ανοίξει, δεν ξέρω πώς είναι μέσα. Θα το ανοίξω αργότερα όταν είναι να κάνουμε το challenge. Από ό,τι έχω καταλάβει θα πρέπει να πιούμε και από το Α και από το Β και από τα δύο. Αναψυκτικά, για να βρούμε ποιο από τα δύο, μάλλον να μαντέψουμε, ποιο από τα δύο είναι της πέψης, το κανονικό αναψυκτικό. Δεν ξέρω τι έχει το δεύτερο, το άλλο. Λογικά πιστεύω να μην είναι κάτι έτσι πολύ τα κτλ, κτλ. Πίνουμε λέει δύο βουλιές και η απόφαση είναι δικιά μας. Αυτό εδώ το κουτάκι να ορίστε. Θα το ζαλίσουμε στο τέλο γύρω Λοιπόν, Γεια σα και πάλι! Είμαι ο Βασίλη Εβιού και είμαι έτοιμο, πανέτοιμο μπορώ να πω για να κάνουμε το Pepsi Challenge. Λοιπόν. Να σα δείξω τη συσκευασία. Θα δείξω έτσι. Θα Λοιπόν, με το που έστειλα τα στοιχεία μου και τα λοιπά δωρεάν στην Pepsi, να την ευχαριστήσω και πάλι. Είναι τέλεια. Μετά από 2-3 μέρες, καθημερινές, μου ήρθε στο σπίτι εντελώ δωρεάν. Δεν πληρώνεις τίποτα. Να ξαναδείξω, έχει δύο λογικά αναψυκτικά και το ένα θα είναι το κανονικό της πέψη. Το challenge, το παιχνίδι, δηλαδή ας πούμε, είναι να βρούμε πιο από τα δύο. Το α ή το β είναι το κανονικό αναψυκτικό, αν τα λέω καλά. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Πίνουμε δύο γουλιές και η απόφαση είναι δίκη μας. Λοιπόν, στέλνουμε από κάτω, έχει έναν εξαψήφιο κωδικό, μπαίνουμε στο messenger του, της Pepsi Greece, συγγνώμη, και ε, όταν είμαστε έτοιμοι, όταν έχουμε παραλάβει όπως εγώ, το κουτάκι με τα δύο αναψυκτικά, το κουτάκι Pepsi Challenge δηλαδή, ε, είμαστε σε θέση να στείλουν ναι, να στείλουμε στο Messenger της Pepsi, όπως είπα τον εξαψήφιο κωδικό, τέλεια. Λοιπόν, μας απαντάει, πάλι είπαμε στο Messenger η Pepsi και μας λέει, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το Pepsi Challenge τώρα. Λέμε ναι κάνε κλικ στο link που θα λάβει για να συνδεθεί με βιντεοκλήση με την ομάδα της Pepsi. Περιμένουμε να έρθει το link και να το πατήσουμε και να συνδεθούμε όπως γράφει, όπω μα απάντησαν δηλαδή, αυτοματοποιημένα και να κάνουμε μια βιντεοκλήση. Με την ομάδα της Pepsi. Λοιπόν, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι έγινε το Pepsi Challenge, έγινε η πρόκληση να μαντέψουμε ποιο από τα δύο, το α ή το β, αναψυκτικά είναι το κανονικό της Pepsi, δηλαδή, ή μπορεί και τα δύο. Δεν ξέρω πως τα έχουν κάνει σε κάθε κουτί, τι έχουν βάλει και τα τυπά. Έτσι για να σας μπερδέψουν λίγο. Λοιπόν, επειδή εγώ ρώτησα δεν μπορούσα να, να δείξω κάποια πλάνα έτσι και τα λοιπά γιατί έγινε μια συνομιλία και βιντεοσκοπήθηκε και από την πέψη την ίδια εταιρεία. Απλά δεν μας ε, δίνει το δικαίωμα να ανεβάσουμε στο κανάλι μας ε, πλάνα και τα λοιπά. Δεν πειράζει, εντάξει δεν δίερκησε και πολύ. Απλά άνοιξα, μετά, άνοιξα το κουτί. Ήθελα να το βλέπουν ότι είναι κλειστό μέχρι να γίνει τώρα το challenge. Να το ξέρετε και εσείς. Ανοίξα το κουτί, το είδα η κοπέλα και ε, δοκιμάσαμε. Κάναμε το πολύ απλό challenge. Δοκιμάσαμε, δοκίμασα μάλλον. Να δω ποιο από τα δύο, το α ή το β, το β ή το α ή και τα δύο. Είναι πιο κοντά στη γεύση της Pepsi. Λοιπόν, εμένα μου φάνηκαν και τα δύο ίδιο. Και τα δύο το ίδιο. Αυτή ήταν η απάντηση μου και μετά από ό,τι είδα γρήγορα στο κινητό μου, μου ήρθε απάντηση ότι ήταν μάλλον σωστό. Έχουμε μπει στην κλήρωση για κάποια δώρα. Πολύ ευχαριστώ. Αν κερδίσω κάτι, να το κάνω ανάλογα τι θα είναι αυτό. Κάποιο unboxing, να σας το δείξω. Και τα λοιπά και τα Γιατί όχι. Με χαρά. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι, έχω ανοίξει τα κουτάκια, δεν το γυρνάω άλλο γιατί θα φύγει το αναψυκτικό. Ήπιαμε και παίξαμε στο ευχάριστο διαγωνισμό, ας το πούμε έτσι, της Pepsi λοιπόν. λοιπόν, από μένα τον Βασίλη Σιεδίου, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, την επόμενη φορά. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, εάν το έχετε κάνει και εσείς, εάν κερδίσατε κάποιο δώρο, αν θέλετε να το κάνετε, να συμμετάσχετε, ό,τι θέλετε, αν θέλετε να με κάτι, να σας βοηθήσω. Εδώ είμαι, πολύ ευχαριστώ, Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε για...